שלום לכם! אני פה, עם נהג המרוצים המפורסם. אנחנו מדברים על המסלול המרוצים של עדיאנפוליס. אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. יש לנו כאן תמונה של מסלול המרוצים עדיאנפוליס. המסלול הזה מלא בסיבובים. כן, הרבה סיבובים. מכאן שהסיבובים הם חשוב. חלק מאוד חשוב במה שעושים, אנשים יחסים בעיקר על חלקים שנוסעים בהם ישר סיבוב מאוד חשוב מה שזה החלק בו מיומניות הנהיגה חשובות מאוד תמיד שעדתי איך לעשות את זה אופטימלית האם כדאי שהמיחק יימי נמע לי לקח את הסיבוב מהר ככל האפשר לחיבוק של הסיבוב בצורה כזו אהה, מעניין, מעניין כשעושים זה עוד לעשות סיבוב יותר חד יש יותר כוחות G סמיגים מrequ'onית צחימ ליתמודד יותר קוחות אנטריפתالي, ויגם נאה גם מרוצים, או שולאי קדאי לקחת את החלק הקיצוני, שבוע וברים מחכה יותר גדול, כי יש פחותו אוטצצת אנטריפתالي, קוחים, קוחים יותר. מה אתה חושב על כך? ישנה נושה מרוצים שונים ב偶然. אחרי שנקחנו את הד尼亚 Napoli, של אם נמצאים צמודים לסיבוב, אורח המסלוב הוא שמונה מאות מטר זה המרחק הקצר ביותר עברים מנקודה A, נקודה B, זאת תעקפה כל פעם ולא כלום בעובדה שעוברים מרחק מוגדה או okay? בדוגמה הזאת, המכונית לא תעשה זו אם הכוונה היא להיות כל הזמן צמודים לחלק הפנימי של הסיבוב וגם לצאת צמודים לחלק הפנימי הנהג יצריך לעשות הכי הרבה עבודה כדי להצליח בדיינפליס okay. A minha cerveja da Munich na Apollo foi 60 semanas. 60 semanas. A cerveja é uma, uma torta. E não era bem estou. Eu digo da sua linha routine, the way imagine my better king. Ana conhece e sempre assota her be avuda. Ele vai voltar disso você. אם אשלים את הקשתות האלה על המעגלים משלמים... נעשה זאת, הנה. זה המסרול הקצר ביותר. המעגל מתאים לראה בערך ככה. אקבור קצת את זה שזה יהיה מעגל כזה. כי הם מבטיחים את הקשת הזו. זה מעגל שנראה בערך ככה. זה מעגל די קטן. כזה, <חזית> כן? עבור הסיבוב החיצוני, המעגל יראה בערך ככה. ישנו רדיוסיבוב גדול יותר. יהיה צורך בתאוצה צנטריפטלית קטנה יותר תאוצה כלפי פנים פחות כוחות G במעגל החיצוני, הגדול יותר נכון, דרך אחרת להסתכל על זה אם מסתכל על המכונית המנסה להסתובב בשני המעגלים האלה באותה מהירות בשניהם היא תבצע הרבה פחות עבודה במעגל החיצוני אל תן המהירות שאפשר לפתח ובמקרה זה, עולה המכונית יש יכול להיות מגובלת למדבק למסלול, הסיבור בחלק החיצוני, החיצוני נקודה חשובה, בידיאנפוליס נמצאים בתאוצה, כל הדרך ברור שהם על הבלמים ומכונית יכולה לעשות סיבוב ברדיוס קטן אבל המכונית בתאוצה לא יהיה לנהג שום סיכוי אם מוצבים לדפשת הגז זה נכון! כשמתמרנו במקום ציניק בידיאנפולי, הייתה לנהג לרוץ 4 עקפות 4 עקפות הטובות ביותר שלו בעונה מסלול לגמרי שיתוח, לאורך כל הצטייב השתום הנכוןית תעשה זאת, תמוחנית לא תימסו גלה, לקוצף חלק החיצוני של הסיבוב. אידיאולוג, נקודה נכונה, נקודה תמבצ'אנה הגלה, להכניס שאר ביסנינג מוסימה הר. אנחנו צריכים לקבל זמנים כפאת טוז רלוונטי, לכל רוצמה הר בכל אפשר, חלק החיצוני בנקודה הזאת על הנאיק, לחלס את הקו במסלול אנחנו רוצים שבעיבוב יעשה לצחריה ייא. בדוק מזות. הי בדאונטאון. הרדיוס אני רואה, עוברים מהסגול חזרה לירוק. ככה, זה מה שאתה אומר? כן, okay. זה נמצוא את הקו האופטימלי, מתחילים בחלק החיצוני של הסביל, מסיתים את המכונית לעבור החלק הפנימי, ואז חוזרים חזרה לחלק החיצוני של המספול ומשמשמשים בכל הדרך העומדת תרשוטה הנה. נכון, זה מעניין. כששאלתי את השאלה, נחשבתי רק שני המעגלים האלה. אבל אתה אומר שכדי לרוץ במעגל יותר גדול, בקשת כזאת, שניתן לראות שהיא חלק ממעגל שהוא גדול יותר הסגול שציירתי המרכז של המעגל הזה הוא בערך כאן! יש שם מכונית הרבה פחות תאוצה סנטריפטלית! צריך להעיץ בתאוצה, פנימה יותר קטנה. בדיוק, בצורה כזאת, המכונית יכולה לראות בסיבוב במהירות הרבה יותר גבוהה וזה מה שאנו מחפשים, זה נורא מעניין. כי נהאג אני לא בדיבוק מודא אני לא בדיבוק רושה על מתמטיקה של איניא אומרים צועי תקווה אופטימאלי אז ריאנסת התיבית מתמרנית מכשע אנחנו יתאצית משהו ריב渣. אם נסתכלים על זה, אנחנו דואגים מהבחון אנחנו יתנאל או רק זה שלושה שמוח שישים קמארט, מהירות גבוהה סוג של מהירות קיצונית, כוח ההתנגנות של האוויר, המופעל והמוכנית, לא יאפשר לה לערוץ יותר מהם מזה. זה מכזד את התנגדות האוויר. כך שאי אפשר להיצעות יותר, בדיוק, כאילו שפוגעים בקיר של האוויר, לא תהים סוגל לערוץ במהירות יותר גבוהה. מה שאתה מנסה לעשות כדי את זמן ההקפה הקצר ביותר, כלומר, את המהירות, בממוצעת הגבוהה למצוא את קו הסיבוב היעיל ביותר, כדי שתוכל להעיץ חזק לחלק הישר של המסלול. עליך לסתוק מהקו הזה כדי למצוא הדרך היעילה ביותר. מוצאים הדרך היעילה ביותר, הידי יצירת רגיוס המעגל הגדול ביותר בסיבוב. זה מרתק.